Vaapalaisen Anna tässä Liikunnan terveystiedon opettajat Liito rystä terve. Saatat tunnistaa mut somesta, annan terveystiedon sivuista tai ylläpitämästäni terveystieto-ryhmästä Facebookissa tai ehkä tekemäni somepostailut vaikkapa Liikunnan etäopetuksesta on tulleet sua vastaan. Otin neljäksi kuukaudeksi virkavapaata Liikunnan ja terveystiedon opettajan hommista ja aloitin Liito ryllä kehittämistehtävissä viime viikolla. Mun työnkuvaan kuuluu muun muassa kerätä jäsensivujen alle terveysjärjestöjen, lajiliittojen ja muiden tahojen tuottamia valmiita hyviksi havaittuja materiaaleja. Toiveenani olisi päästä myös luomaan yhteistyössä uutta materiaalia sellaisista aihealueista, joista materiaalia on niukasti saatavilla. Lisäksi toivon, että saataisiin lisättyä liiton somenäkyvyyttä. Myös sinä voit kertoa, miten toivoisit minun kehittävän liiton toimintaa opettajan näkökulmasta. Somenäkyvyyteen ja materiaalipankkiin liittyen ala julkaista liiton somekanavilla perjantai-vinkkausta, joka perjantai-vinkkaan hyvästä materiaalista terveystiedon tai liikunnan opetukseen. Vinkkaus voi olla myös seurattava someryhmä, somepersona, blogi, YouTube-kanava tai vaikka podcast. Toivon, että vinkkauksesta, materiaalipankin kokoamisesta ja muustakin kehittämistyöstäni liitolle tulisi mahdollisimman vuorovaikutteista. Voit paljastaa oman huikean liikunnan tai terveystiedon opetukseen liittyvän sometilisi, hyvän tekemäsi matskun tai vinkata hyvästä materiaalista vaikka blogista tai vaikka blogista verkossa. Yhteyttä muuhun voi ottaa yksittäiset opettajat, järjestöt, lajiliitot tai muut tahot, kunhan se materiaali on sun itsesi tekemää, tekijänoikeuksien mukaista ja maksutonta. Ah, oh, ihana arki. Koulut on alkamassa aivan näillä näppäimillä ja mun ensimmäinen vinkkaus liittyy syksyisin ajankohtaiseen ryhmäytykseen. Nämä vinkit sopii niin liikkatunnin kuin terveystiedon tunnin aloitukseen uusille ja jatkaville ryhmille tai vaikka luokan tunnille tai koulun ryhmäytyspäivään. Ensiksi vinkkaan omassa koulussani Rantakylä-yhtenäiskoulussa Mikkelissä käytössä olevasta kesälomabingosta. Me aloitetaan lukuvuosi perinteisesti MyWay-nimisellä monialaisella oppimiskokonaisuudella, jossa ryhmäyttäminen kouluvuoden alussa on keskiössä. MyWay-päivissä on mukana myös koulun sidosryhmiä, kuten seurakunta ja nuoristoimi. Tämä kesälomabingo on tehty kahdeksasluokkalaisille ensimmäiselle luokanvalvojan tunnille. Oppilaat kiertää luokassa, haastattelen toisiaan ja kun sieltä löytää jonkun, joka on tehnyt ruudussa lukevaa asiaa esimerkiksi, kävin kesäloman aikana kalassa, vedetään ruksi kyseisen ruudun päälle ja kirjoitetaan ruutuun myös oppilaan nimi. Bingo valmis, kun on saanut viisi ruksia pystysuunnassa, vaakasuunnassa tai kulmasta kulmaan. Tämä bingo on vuosien varrella muokkautunut ja viime vuonna kehittelin sen läpikäymiseen myös sähköisen ruletin. Kun luokkaan on saatu sovittu määrä bingoja, esimerkiksi kolme, käytin kesälomaa läpi vielä ruletin avulla yhdessä. Aluksi kaikki oppilaat seisoo luokassa ja ennen ruletin pyöräytystä annetaan tehtävä esimerkiksi viisi kyykkyä. Pyöräytetään rulettia ja ne kaikki, jotka ovat kesäloman aikana. Pelanneet jalkapalloa nousevat nyt ylös ja tekevät viisi kyykkyä. Oppilaita voidaan myös haastatella lisäaiheesta, esimerkiksi käytkö ohjatuissa harjoituksissa vai pelailitko vaan kavereiden kanssa ja mikä oli kaikkein mahtavin maali tänä kesänä tai katsoitko olympialaisista jalkapalloa. Tehtävät voi olla myös muuta kuin liikunnallisia tehtäviä, vaikka käy koskettamassa sellaisen oppilaan olkapäätä, jolla on päällä sellainen vaate, jossa on sun lempiväri. Lopuksi kerro, mistä saat tämän kesälomapingon ja ruletin käyttöösi. Kannattaa painaa tästä sitten remove, niin enää tämä sama vaihtoehto uudelleen. Mannerheimin lastensuojeluliitto tuottaa paljon erilaisia materiaaleja, muun muassa päihteestä, mediakasvatuksesta sekä tunne- ja vuorovaikutustaidoista. Tehtäväkortit sivuilta voi hakutoiminnoilla hakea kortteja teeman, kohderyhmän ja arvioidun keston mukaan. Tehtäväkorteissa on toiminnallinen harjoitus ja sitä taustoittava teoriaosuus. Ja kun kelaa sivun alalaitaan asti, niin sieltä löytyy myös tulostusmahdollisuus näistä tehtäväkorteista. Tehtävähaulla löytyy ryhmätyksestä muun muassa kivat ja toimivat harjoitukset. Tutustumisruudukko, joka on hyvin samanlainen tuon esittelemäni Pingon kanssa. Vaida paikkaa. Ja olenko ainoa? Ja tosiaan nämä on tämmöisiä lyhyitä alle 15 minuutin harjoitteita. Lisäksi täältä Mannerheimin lastensuojeluliiton sivulta löytyy aineistohaku. Aineistokirjaston haulla voi siis etsiä puolestaan laajempia aineistoja. Aineistohaulla löytyy esimerkiksi kuulun välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen materiaali, jossa on hyviä harjoitteita myönteisen opiskeluilmapiirin luomiseen. Hakutoiminto toimii samalla tavalla kuin tuolla tehtäväkorttihaussa. Vuorovaikutuskouluttaja ja terveystiedon opettaja Laura Jääskeläinen on somepersoona, joka kannattaa ottaa seurantaan, jos ryhmäyttäminen ja tunne ja vuorovaikutustaidot opetuksessa kiinnostavat sinua. Laura kirjoittaa blogia Elävä oppiminen. Sivuilta löytyy ryhmäytysharjoituksia ja sivun vlogialta päästään myös hänen YouTube-kanavalleen. YouTube-kanavalta löytyy harjoituksia ryhmäytykseen muun muassa aloittavalle ryhmälle ja kaksi videota harjoituksista jatkaville ryhmille. Nuorten Akatemian materiaalipankista löytyy myös loistavaa materiaalia ryhmätyksen tueksi. Täältä oppimateriaaleista löytyy turvallinen ryhmäsivusto, jolta löytyy muun mm. muassa tämmöinen mahis -materiaali turvallisen ryhmän rakentamisen ja ylläpitämisen tueksi. Ja täältä löytyy myös osio ammatillisiin oppilaitoksiin. Mahiksen ohjaajan kansiosta löytyy harjatuspanki-osio, jonne on koottu muun muassa ryhmäytymiseen sopivia harjoituksia sekä uudelle ryhmälle että Semmoisia harjoituksia, jotka sopii olemassa olevan ryhmän toiminnan parantamiseksi. No mistä sitten löytyy tämä koonti näistä kaikista mahtavista materiaaleista? Ensimmäinen liiton sivuille otat sieltä jäsensivut ja tänne jäsensivuille pääset kirjautumaan sähköpostiosoitteella, jonka olet ilmoittanut jäsenrekisteriin. Salasanan saat itse vaihdettua, jos et muista sitä tai et ole vielä kirjautunut sivuille. Materiaalipankki-sivun alle alkaa hitaasti, mutta varmasti kertyä materiaalipankkia terveystiedon ja liikunnan materiaaleista ja perjantai-vinkkaussivuille postaan aina perjantaisin pikavinkit matskuihin. Nyt on siis korkea aika laittaa Liiton somekanavat seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista, YouTubesta. Nähdään taas ensi perjantaina. Moi!